تلهل تروح القطره الباقيه بجبهتك شوف فيك طبق الدمار حقك وانت خلك بين عادى دارك انت فرنكاري ما تعدي لو راح تجيب رفلوشن ايدي منك انا غاسل لان كنت عارف انا بقرار هذا انك راح تجي تتوسل لانك في الاهانه لابن ايه حياه الراب بايدي تتنفس من صعيدي فلذلك مستهين باللي بدعمنا والسيطره للساحات تحت ايدي ها. ما في ختام كاريزما فول لسه همبل شايل الساعة كانها دمبل انا كينج بس وين التمبل انا راب ماسولف بس اتمبو فوق الاير بلاين نازل او مو نو اتمنى وين تاوه برا بنز من الستيس تو ذا هوم بيبي مسد ماي ون جو الافكار يا غلابه لقطو لما يتكلم بابا عددتوا عاملين عصابه كيف شنو دي سمو mm -hmm. keep it going man I'm the star القطرة